نا ما غنبقاش شويه ديال الجو الصاد هذا شفنا بان لنا اليوم شويه الجو الشمس دونك فكرنا زعما ان شاء الله واحد تكون هذا والله كما كتشوفوا السيستم هو هذا اذا ان شاء الله واحد النهار يكون لا وكذا وليت معتقد ناقص شويه هذا هو معايا هو كان الرجاء فهمتي إن شاء الله سوف يكون مختلف كم كشعرفوه كذ اسميشو مش مراكش مشي اليوم مراكس مراكس في المية كنا نقهوى كنا سراد كنا اختراع طالع لكم إن شاء الله.